з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, «Я суджу так, як чую, і мій суд справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене». Коли б я свідчив сам за себе, Свідчення моє було б неправдиве, але за мене свідчить інший, і я знаю, що свідчення, яким він за мене свідчить, вірне. Послали ви були до Івана, і він свідчив правді. Та я не потребую від людей свідчення, але кажу вам це, щоб ви спаслися. Той був світоч, що горить і світить, і ви бажали деякий час тішитися його світлом. Та в мене свідчення більше, ніж Івана». Діла, що Отець дав мені, щоб я зробив, ці самі діла, що я роблю, свідчать про мене, що Отець мене послав. І Отець, який послав мене, свідчить за мене. Та ви голосу його не чули, ні виду його не бачили ніколи. І не маєте слова його, яке б у вас перебувало. Ви б не віруєте в того, кого він послав. Досліджуйте писання, в яких, як гадаєте, має... Маєте життя вічне, і вони свідчать за мене, але ви не бажаєте прийти до мене, щоб мати життя. Я не приймаю слави від людей, та я пізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. Я прийшов в ім'я Отця Мого, і ви мене не приймаєте, якби хто інший прийшов у власному імені. Ви б його прийняли. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави, яка від єдиного Бога, не шукаєте. Не гадайте, що я винуватиму вас перед Отцем, ось той, що вас винуватить, Мойсей, на якого ви надієтеся. Бо якби ви вірили Мойсеєві, То й мені повірили б, про мене, бо писав він, коли ж не вірите Його Писанням, як моїм словам повірите? тому Ісус. Пішов по той бік Галилейського, тобто Теверіяцького моря, ішла за ним сила народу, бачили бо чуда, які він учинив над недужими. У сьогоднішньому Євангелії Ісус знову продовжує говорити до юдеїв, говорить до людей, які є віруючими, які зжилися із своєю вірою і в ній більше не відкривають нічого нового. Ми чуємо, що називає юдеїв уважними читачами слова Божого, ті, які читаючи слово Боже, досліджують його, неначе намагаються збагнути глибину слів і сенс цих слів, але не бачать того, хто про кого це писання говорить. Хто кого писання має на увазі? І тому слова Мойсея, якими пишаються, слова Мойсея, якими, які цитують, і навіть якими будуть судити Ісуса, ці слова Мойсеєві виступають проти них самих. Тому що насправді за словами не шукали того, хто до них промовляє – Бога. І це сьогодні також Господь Ісус говорить, коли каже «Не маєте слова Його, слова Божого» яке б у вас перебувало. Неначе запитує, в духовному житті, у твоєму крокуванні за Господом, у твоїй вірі зростаєш, тобто слово перебуває в тобі, слово, слово оживає тебе, ти чуєш слово Господа, його голос, яким він до тебе промовляє. І цей, слово, і цей голос, так як ми на початку цього тижня чули – Марія, яка чула, увірувала, стала духовною донькою свого сина, кличе, щоб виконували все те, що він скаже. І це саме Слово Ісус, Ісус сьогодні говорить. Увірувати в Слово, і це Слово притягає до Нього. Господи Ісусе, вчини, щоб наше серце було доброю землею, добрим ґрунтом, де Твоє Слово буде зростати. Торкнися ще раз наших вух, як в день нашого хрещення, щоб ми могли слухати Твоє Слово, жити Твоїм Словом, приходити до Тебе і від Тебе вчитися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.